Katrin vagyok, francia-olasz vagyok. 2015-től járunk az Anamé Yoga tanfolyamunkra és egyéni órákra is. Azért jöttem, mert érzelmileg szeretem volna gyógyulni az egész életemet, hogy milyen volt, hogy. Nem értettem, hogy miért kell küzdenem, hogy, hogy elérjem a céljaimat, is érvényesüljök. És hogyan lehet el szeretettel. És éreztem én is, hogy mennyire em, em, erőszakosan is csináltam, nem láttam más utat, és Vál kapcsolat, kapcsolatban, kapcsolatban, és hogy ez a És úgy éreztem, hogy, hogy mióta járok, egyre stabilabb érzem magam, egyre jobban tudom másképpen élni ugyanazokat a nehéz érzelmi helyzeteket, és, és többször. Nem magamra veszem. És, és, és érzelmennyire mindenki ugyanabban a, a nagy érzelmi vihában van még úgyis, de de lényeg, hogy a szervezet.